ברוכים הבאים לתוסף הנגישות של חברת וויקו. השימוש בתוסף מאפשר לבצע הנגשה של מסמכי וורד. הנגשת מסמכים משמעה הקראת המסמך באמצעות קורא מסך בצורה דומה ככל הניתן לחוויית קריאה של אדם רואה. להפעלת תוסף הנגישות יש לפנות לתפריט הנגישות המופיע בסרגל הראשי של תוכנת וורד. לחיצה על תפריט הנגישות יפתח סרגל עם כפתורי. להתחלת הנגשת כובד קיים, יש ללחוץ על כפתור השף הנגישות. שימו לב, השף הנגישות יינו הכפתור השני בצד ימין בסרגל. השף הנגישות נפתח בצד שמאל של המסך, וניתן לעבוד עליו ועל המסמך בו זמנית. השף מכיל חמישה שלבי הנגשה, כאשר עניבות בין השלבים באמצעות הכפתורים המופיעים בתחתית המסך. להתחלת עבודה עם השף הנגישות, פנו לסרטון הבא, שלב ראשון, הגדרות כלליות.